I denna filmen ska jag visa hvordan du lägger på olika effekter på bilder och videor i videoeditor. Här har jag först en film som jag då välger att placera ner på drejeboken, vitt att jag kan dra filmarna i den räckföljden jag mode önskar. I denna här önskar jag lägga på ett filter. Då trycker jag på filter här nere. Då får jag opp olika valg uppåt till höger og jeg kan trykke på for å få forhåndsvisning av de forskjellige filterne som jeg kan få velge. For exempel la oss velge blek, og så trykker jeg på fullfør. Og det vi vil se nå er at når jeg spiller av dette klippet her, så vil det være i svart-hvit. Ja. Når du spiller inn en film, så kan du oppnå forskjellige effekter. En anting man kan gjøre, jeg tar et annet klipp, det er at jeg plasserer også dette klippet på dreieboka mi. Denne gangen så skal jeg gjøre noe med hastigheten på filmen. Jeg går bort der det står «Hastighet», og så kan jeg dra opp hastigheten til betraktelig mye raskere. Nå går jeg opp i 16 ganger det som står der, og så kan jeg trykke på «Play», Filmsnutten blir jo da 16 ganger kortere. La oss se. Selv om det så litt hakket ut här så blir det ikke slik når filmen er ferdig produsert. Nå skal jeg plassere nok en film ner på dreieboka, og denne gangen så skal vi se på det som heter for 3D-effekter. Jeg trycker på filmen det gjelder, og trykker på 3D-effekter. Här finns det nå mange olika 3D-effekter att välja mellan. Jag ska också nämna at du kan gå in i 3D-biblioteket som ligger i Windows och här kan du få dinosaurier som går runt og massa annan göj som du kan importera in i filmen din. Men det är väl givetvis det är effekterna och jeg skal nå visa dig en som heter dimensionsportal. Eh och så om jag väljer Vilken deler av filmen som dette skal ligge på. Jeg skal nå liksom bli overrasket over denne dimensjonen i filmen, og så skal jeg flytte på meg, la se i filmen. Vi ser starter forfra. Hjelp deg! Og da fant jeg ut hvor jeg flyttet meg igjen, så da er det der i filmen dette skal starte, og så flytter jeg selve effekten bort til dette område der jeg ikke befinner meg og så vil jeg at den effekten skal vare resten av denne filmen. Hvis du har spilt inn en film der du er i bevegelse, så kan du bruke denne här som heter fest ankerpunkt. Da vil det si at hvis du er i bevegelse, for eksempel midt på magen min og den hele tiden syns, da kan dette hullet for stå på magen min, selv om jeg beveger mig runt i filmen. Nå trykker jeg på ferdig. Fortal til en annen dimensjon. Hva gjør vi for noe nå? Vit at du kan starte å stoppe filmen ved å trykke inn spacebar, altså avstandstasten på tastaturet. Det siste jeg ska vise i denne filmen er at man også kan sette inn stillbilder. Här går jag bort, finner jeg et stillbilde, så trycker jag jeg plassere dreieboken. Den ligger nå som siste bilde i dreieboken. Dessverre er det ikke mulig i videoeditor å nå spille in en lydkommentar oppe på dette bildet mens du ser på det. Men du har muligheten til å spille inn en lydkommentar i en annen programvare og så gå in på egendefinert lyd og så importerer den lyden. Så avhenger du av hvor langt dette lydklippet er, men du kan alltid tilpasse bildevisningen etter lyden. For eksempel nå så står den på tre sekunder, og hvis lydklippet jeg hadde satt inn hadde vært på 10 sekunder, så kan jeg gå inn här og så kan jeg skrive inn 10 sekunder och trykke Enter, og da vises bildet i 10 sekunder. Jeg har også mulighet til å legge tekst oppe på bilden, visste je for eksempel nå ska bruket de som en slutte så går jag in på tryke på text. Och så skriver je. Som vi stillere så kan je vvillge forsjelle utforminger ogg kan vvillge vor på jl, men denne teksten eventuellt skal ligge må er fornøjd så tryker jag påfulföreller